Είχαμε μια πολύ παραγωγική σύσκεψη με την κυρία Περιφερειάρχη, τα στελέχη της Περιφέρειας, αλλά και τους τέσσερις δήμους, της Κεφαλονιάς, καθώς και τον Δήμαρχο της Ιθάκης, για τις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κεφαλονιά και η Ιθάκη. Να πω καταρχάς πόσο χαίρομαι που επιστρέφω σε ένα νησί το οποίο Είχα την ευκαιρία να επισκέπτομαι αρκετά συχνά όταν ήμουνα νεότερος και έχω πάντα εξαιρετικές αναμνήσεις από τη διαμονή μου στην Κεφαλονιά. Και χαίρομαι επίσης διότι υπάρχει ένα σημαντικό έργο το οποίο επιτελείται σε απόλυτο στονισμό με την περιφέρεια, αλλά και με μια εξαιρετική συνεργασία με τους Δημάρχους καταφέρνουμε και επουλώνουμε πριγές του παρελθόντος. Αντιμετωπίζουμε πρωτοφανεί φυσικές καταστροφές, οι οποίες έπληξαν την κεφαλονιά, αλλά ταυτόχρονα βάζουμε και τα θεμέλια για μία βιώσιμη ανάπτυξη, παρέχοντα πάντα ποιοτικέ υπηρεσίες τους κατοίκους και των δύο νησιών, αλλά και τους πολλούς επισκέπτες οι οποίοι επιλέγουν την κεφαλονιά και την νητάκη ως προορισμό των διακοπών. Είχαμε την ευκαιρία σήμερα, μαζί με τον Αρμόδιο Υφυπουργό, να επισημοποιήσουμε την πρόθεση της κυβέρνησης να κινηθεί ταχύτητα για να κατασκευάσει τον δρόμο από το Αργοστόλι στον Πόρο. Ήταν μια προσπάθεια η οποία ξεκίνησε από μια επικοινωνία που είχα με τον, με τον βουλευτή μας. Με είχε ευαισθητοποιήσει και η Ρόδη για την πολύ μεγάλη σημασία αυτού του δρόμου. Και πράγματι σήμερα είμαστε απόλυτος ότι το έργο αυτό θα ολοκληρωθεί με μεγάλη ταχύτητα και θα μπορέσει να δώσει τη δυνατότητα στους κατοίκους της Κεφαλονιάς να επικοινωνούν μεταξύ του Πόρου και του Αργοστολίου με έναν δρόμο ο οποίος θα είναι όσο το δυνατόν πιο ασφαλής. Δεν μπορούμε να κάνουμε θαύματα σε ένα υφιστάμενο δικό δίκτυο, όμως οι παρεμβάσεις οποίε δρομολογούμε θα ξεπεράσουν τα 50 εκατομμύρια θα μετατρέψουν τον, τον δρόμο αυτό σε έναν δρόμο ασφαλή, αλλά κυρίως ανθεκτικό. Γι' αυτό και εξαλλού έχουμε την δυνατότητα να χρηματοδοτήσουμε αυτήν την παρέμβαση και από άλλους πόρους θα έχουμε σύντομα την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων και αμέσως μετά θα προχωρήσουμε στις υπόλοιπες διαδικασίε. Εκτιμώ ότι εδώ στο 23 θα μπορούμε πια να έχουμε ανοιχτά εργοτάξια στον δρόμο αυτό και να κλείσουμε έτσι μια μεγάλη πληγή, η οποία έρχεται από το παρελθόν ταυτόχρονα σε στενόηση και με την περιφέρεια. Γίνονται παρεμβάσεις και σε άλλα σημεία του οδικού δικτύου. Αναφέρθηκε και ο κύριο Δήμαρχος την σημασία να εξασφαλίσουμε ασφαλή πρόσβαση σε εμβληματικές παραλίες όπως αυτή του, του ΜΥΡΤΟΥ. Και βέβαια, θα κινηθούμε με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα για να μπορέσουμε να θεραπεύσουμε τι μεγάλε πληγέ που άφησε πίσω του ο Ιαννό και ο Μπάλο. Η βούλησή μου είναι να συγκροτήσουμε υπό τον Υφυπουργό Επικρατεία, τον κύριο Τριαντόπλο, τον οποίο εξάλλου γνωρίζετε καλά γιατί έχετε συνεργαστεί πολύ στενά μαζί του, μια ευέλικτη επιτροπή που θα ασχοληθεί ειδικά με τα θέματα τη Κεφαλονιάς και τη Ιθάκης, για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε και την περιφέρεια, να επιταχύνουμε μια σειρά από έργα αποκατάστασης, διότι σίγουρα μπορούμε να κινηθούμε πιο, πιο γρήγορα και να διορθώσουμε ακόμα ζημιές οι οποίες έρχονται από το παρελθόν. Είναι κάτι χρήστο το οποίο μπορούμε να το, να το προχωρήσουμε άμεσα και προσλέπω και εγώ σε μια περαιτέρω επιτάχυνση των ρυθμών και στη συνεργασία και της περιφέρειας και των δήμων υπό την καθοδήγηση του Χρήσης Λουτριαντόπουλου, ο οποίος, εξάλλου, έχει πια μια πολύ μεγάλη εμπειρία στα ζητήματα αποκατάστασης φυσικών καταστροφών. Ήχα την ευκαιρία να επισκεφθώ το νοσοκομείο του Αργοστόλη και βέβαια πρέπει να, να πω ότι υπάρχουν. Πρέπει να είμαστε ειλικρινοί, υπάρχουν εκκρεμότητες οι οποίες έρχονται από το παρελθόν και οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Θέλω και πάλι να ευχαριστήσω το υγειονομικό προσωπικό είδα πολλοί πρόθυμου γιατρού, νοσηλευτέ, υποστηρικτικό προσωπικό που κράτησαν το νοσοκομείο όρθιο στα δύσκολα χρόνια τη πανδημία. Θα προσθέσουμε προσωπικό στο νοσοκομείο. Ήδη η αρμόδια αναπληρώτρια υπουργό έχει καταρτήσει το σχετικό σχέδιο. Θα ανοίξει επιτέλου η πολύπαθη μονάδα ελευθερική θεραπεία η οποία παραμένει κλειστή εδώ και πολλά χρόνια. Μην τιμώντα με αυτόν τον τρόπο μια πολύ σημαντική δωρά η οποία έγινε στο νοσοκομείο. Θα κατασκευαστούν νέα κέντρα, νέα τμήματα επιγόντων περιστατικών, τα οποία είχα την ευκαιρία να δω και ελπίζω να τα έχουμε έτοιμα και πριν το τέλος του έτους. Και βέβαια η όλη ανακατασκευή και ο εξορραϊσμός του νοσοκομείου θα μπορεί να ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης, ώστε και το, το παλιό κτίριο να μην υπολείπεται τη καινούργιας επιτέρειας, η οποία είναι υπερσύγχρονη πλη λόγω έλλειψης γιατρών. Από εκεί και πέρα επισημάνθηκαν μια σειρά από άλλα πολύ ενδιαφέροντα ζητήματα, τα οποία έχουν να κάνουν με την ευρύτερη ανάπτυξη της περιοχής. Άκουσα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τι πρωτοβουλίες που έχετε αναλάβει και συγχαρητήρα για το γεγονός ότι υπάρχει θεματικός τομέα άρχισε για τα στήματα του πρωτογενού στομέα. Πιστεύω πάρα πολύ στη σύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τον τομέα των υπηρεσιών και ειδικά με τον τομέα του τουρισμού. Για να μπορέσουμε να έχουμε ποιοτικά προϊόντα, πρέπει να έχουμε λύσει μια σειρά από βασικά ζητήματα. Με πρώτα, τα ζητήματα της, της άρθευσης. Πράγματι, εδώ υπάρχουν Ελλήνοτσορμές οι οποίε χρονολογούνται από την εποχή που ο πατέρα μου ήταν πρωθυπουργό, ο οποίο είχε μάλιστα τότε εκφράσει ένα πολύ έντονο ενδιαφέρον και είχε υλοποιήσει ένα πρόγραμμα αλληλοδεξαμενών σε ολόκληρη τη χώρα, θα πρέπει να επανέλθουμε σε μια αντίστοιχη πρωτοβουλία και να είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να αποθηκεύουμε το, το πολύ νερό το οποίο πέφτει εδώ πέρα στην, στην κεφαλονιά και, και στην Ιθάκη, ώστε να μην σπαταγέται και να μην, μην αντιμετωπίζουμε κανένα απολύτω πρόβλημα άρδεση φυσικά και ίδρευσης. Στην ίδρευση έρθω στη συνέχεια, γιατί νομίζω ότι είναι ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζονται και από το, και από το πρόγραμμα Τρίτσης. Θα ήθελα λοιπόν, Χρήστο, να ξαναδούμε και σε συνεργασία με τα σταρμόδια υπουργεία πώ μπορούμε να επιταχύνουμε τις ελληνοδεξαμενές οι οποίε πρέπει να κατασκευαστούν, ώστε να θωρακίσουμε και το νησί ως προς τα ζητήματα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Στο πρόγραμμα τρίτη έχει γίνει μια πολύ σημαντική δουλειά. Είναι ένα χρηματοδοτικό εργαλείο το οποίο γνωρίζετε κι εσεί ότι ουδέποτε τα τελευταία χρόνια είχε στη διαθέσή τη η αυτοδιοίκηση. Έχω πιέσει κι εγώ πολύ τον αναπληρωτή υπουργό να ολοκληρώσουμε τι σχετικέ εντάξει πάντα με σεβασμό στον δημοσιονομικό χώρο τον οποίο μπορούμε να διαθέσουμε και από εκεί πέρα εξαρτάται από εσά το πόσο γρήγορα θα τρέξετε τα έργα. Βλέπω ότι υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα και αυτό είναι. Κάτι το οποίο με χαροποιεί ιδιαίτερα. Και βέβαια, μιας και μιλάμε για βασικά έργα υποδομή να σταθώ και στην σημασία και στην άρεση τη συνεργασία που είχαμε και με την περιφέρεια στο ζήτημα του ΦΟΣΤΑ. Μια πολύ περίπλοκη υπόθεση που απαιτούσε συνεργασία μεταξύ και των τριών βαθμών του, του κράτους, διότι είναι δεδομένο ότι πρέπει να διαχειριζόμαστε τα στερεά μας απόβλητα με τρόπο ο να είναι απολύτως σύμφωνος με τις τελευταίες επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χαίρομαι γιατί φαίνεται να κινούμαστε σε αυτήν την κατεύθυνση. Να σταθώ λίγο στα ζητήματα πολιτικής προστασίας. Και πράγματι, η κεφαλονιά είναι επίκεντρο του προσανατολισμού μας για μια πολιτική προστασία η οποία θα έχει έναν ολιστικό χαρακτήρα και θα μπορεί να καλύπτει όλα τα ενδεφόμενα στραβά τα οποία μπορεί να μας τύχουν και τα οποία γνωρίζουμε πια, ότι ειδικά στα ζητήματα των, των πλημμυρών ενδέχεται να είναι πιο συχνά από ό,τι στο, στο παρελθόν. Καλούμαστε ακόμα να διορθώσουμε και να αντιμετωπίσουμε προβλήματα από τον σεισμό του, του 2014. Το πόντο, είπατε κι εσεί, υπήρξαν πολύ μεγάλε καθυστερήσει από την προηγούμενη κυβέρνηση. Ουσιαστικά, ελάχιστα πράγματα έγιναν. Αγωνιζόμαστε για να καλύψουμε εδώ πέρα το, το χαμένο έδαφο. Αλλά θα χρειαστούμε μια πιο ολιστική προσέγγιση στα ζητήματα τη πολιτική προστασία, που να καλύπτει και, την, και τα ζητήματα τη σεισμικότητα. Εκεί έχουμε πια μια μεγάλη εμπειρία. Αλλά θα βάζουν πια και στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τι φυσικέ καταστροφέ, το στοιχείο τη πρόληψη. Έχουμε να κάνουμε στα ρέματα. Είναι, είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει και, στην, ε, και στη συνέχεια λόγω της ιδιαίτερης γεωμορφολογίας της περιοχής. Και βέβαια, ε, στα ζητήματα της δεν μπορώ να αφήσω απ' έξω τα, τα ζητήματα που αφορούν τις δασικέ πυρκαγιές. Νομίζω ότι έχετε αντιληφθεί και εσείς ότι υπάρχει ένα άλλο επίπεδο προετοιμασίας ε, ε, φέτος, το οποίο ξεκίνησε πολύ νωρίτερα με προϊκτικές δράσεις, οι οποίε έγιναν σε πάρα πολλά δάση της χώρας, αλλά δίνοντας έμφαση κυρίως και στην γρήγορη προσβολή της Πυρκαγιά, πριν αυτή πάρει διαστάσεις που θα την καταστήσουν πολύ δύσκολα ελέγξιμη. Στη συνέχεια, βέβαια, είμαστε ακόμα στις αρχές του Αυγούστου και απαιτείται πολύ μεγάλη προσοχή και εγρήγορση από όλους τους φορείς. Ε, χαίρομαι, ε, τέλος, γιατί ε, ο τουρισμός φαίνεται να πηγαίνει πολύ καλά και εδώ, στην ε, Κεφαλονιά. Ε, ε, είχα την ευκαιρία να προσγιοθώ στο αεροδρόμιο και νομίζω ότι μερικές φορές ε, θεωρούμε ως ε, δεδομένες σημαντικές επενδύσεις, οι οποίες όμως έχουν ε, ονοματεπώνυμο και ε, πολιτικό ιδιοκτήτη. Ε, τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια, τα οποία τόσο στο στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της χώρας μας, δομολογήθηκαν από κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ολοκληρώθηκαν από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα να έχει και η μια πύλη εισόδου Η τη της ποιότητας που μπορεί να προσφέρει το νησί ως προς το τουριστικό τους προϊόν εργατικέ κατοικίε. Θα το λύσουμε το Σε θέμα πράγμα. και καταλαβαίνω ότι υπάρχουν και κάποιες κατεδαφίσεις οι πρέπει να γίνουν ακόμα. Και ανακατασκευή και η και ανακατασκευή θα γίνει. Και αυτή η κρεμότητα υπέρχεται και αυτή από το 2014 Δήμα και θα φροντίσουμε να την ολοκληρώσουμε το συντομότερο δυνατό. Τέλος, επιτρέψτε ε, μου μια γενικότερη παρατήρηση. Η οικονομία... Στην χώρα μας αναπτύσσεται με γρήγορου ρυθμούς, σε μεγάλο βαθμό, ως αποτέλεσμα της εξαιρετική τουριστικής κίνησης αλλά και των σημαντικών επενδύσεων που γίνονται στη χώρα μας. Από την άλλη, μην έχουμε καμία αμφιβολία ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με πολύ ισχυρούς ανέμους οι οποίοι δημιουργούν μεγάλο βαθμό ανασφάλειας στην παγκόσμια οικονομία. Το κόστος ζωής, ο πληθωρισμός είναι φαινόμενα τα οποία είναι παγκόσμια, χτυπούν και την ελληνική οικονομία, ροκανίζουν και το ελληνικό διαθέσιμο εισόδημα. Γι' αυτό και η κυβέρνηση δια του κρατικού προϋπολογισμού θα εξακολουθεί να εξαντλεί τα δημοσιομικά περιθώρια, προκειμένου να στηρίξει τους πολίτες να αντιμετωπίσουν αυτήν την εισβολή του εισαγόμενου πληθωρισμού που μας δημιουργεί σήμερα αρκετά προβλήματα και αρκετούς βαθμούς ανασφάλειας. Όπως ξέρετε, άνοιξε η πλατφόρμα ήδη του FuelPass, Fuel Pass 2. Η ανταπόκριση των πολιτών είναι εντυπωσιακή. Υπήρξαν ώρες της ημέρας, θες και σήμερα, που είχαμε παραπάνω από 100 αιτήσει το, το δευτερόλεπτο. Και αυτό πιστοποιεί ότι υπάρχει ανάγκη στήριξης των, των πολιτών σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με το κόστο ζωή, προκειμένου με το κόστο των καυσίμων. Από την άλλη, καταδεικνύει και τη συνέπεια τη κυβέρνηση, η οποία μπορεί εντό πολύ σύντομου χρονικού διαστήματο, όχι απλά να διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξει την πολιτεία, αλλά να έχει και τα τεχνολογικά εκείνα εργαλεία που επιτρέπουν στου πολίτε με απόλυτη διαφάνεια να μπορούν να δηλώνουν τα στοιχεία του και στη συνέχεια να εισπράττουν το ποσό το οποίο δικαιούνται και σε αυτήν την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε για όσο καιρό διαρκεί αυτή η κρίση. Θέλω και πάλι να σας ευχαριστήσω όλες και όλους. Λυπάμαι που ε, ε, λόγω του περιορισμένου χρόνου δεν θα μπορέσω να, να περιοδέσω σε όλη την κεφαλονιά ε, όπως είχα πρόθεση, αλλά νομίζω ότι είχαμε μια πολύ ε, ουσιαστική... Και στην Ιθάκη θα πρώτο μια επίσκεψη στους δύο ακόμα δήμους και στην Ιθάκη και για τις δομές και τη σπουδαία δουλειά που γίνεται στο Λιξούρι. Είδω η να μπορέσει να τις επισκεφθεί, διότι θέλουμε πάντα να στηρίζουμε τους συμπολίτε μας οι οποίοι έχουν την μεγαλύτερη ανάγκη και καταλαβαίνω ότι γίνεται μια πολύ σημαντική δουλειά, την οποία ελπίζω στην επόμενη επίσκεψή μου να έχω την δυνατότητα και εγώ προσωπικά να επισκεφθώ αυτές τις δύο δομές. Οπότε και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ και, και καλή, καλή, καλή, καλή δύναμη να εξάρω και, την, και πάλι την, τη συνεργασία που έχουμε και με τον ε, βουλευτή μα, ε, ε, τον Παναγία, αλλά και τη συνεργασία που έχουμε με την, ε, με την Περιφέρεια και όπου υπάρχουν Δυσπολίες. Εδώ είμαστε Φυσικά. να βοηθήσουμε, να επιταχυνθούν και, και, και, και άλλο οι ρυθμοί. Εξάλλου όλοι εργαζόμαστε για το καλό των, των δημοτών των, ε, ε, τα... των Ιωνίων Ίσων, προκειμένου της κεφαλονιάς και της υφέξης. Ευχαριστώ πάρα πολύ.